בסרטון הזה נטפל בשני מקורות גלים אחד מהם יהיה במנוחה והשני יהיה בתנועה ניתן מספרים המקור השני נע במהירות של 5 מטר לשנייה ימינה ואנחנו נסתכל על איפה נמצאים הסיעים של הגלים שנפלטו מהמקורות האלה במשך שלוש או ארבע שניות האחרונות נגיד ששני המקורות פולטים גלים באותה מהירות של 10 מטר לשנייה אפשר לדמיין שזה גל כל, למרות שגל קולנה במהירות הרבה ויותר גבוהה מה10 מטר לשנייה זה פשוט יקל על החישובים שלנו במיוחד ביחס למקור הזה הנאי ימינה במהירות של 5 מטר לשנייה אני רוצה שתבינו את התופעה נמליא להסתבך בחישובים כפי שכבר אמרתי שני מקורות פולטים גלים שמהירותם 10 מטר לשנייה זמן המחזור של הגלים הוא 1 שנייה למחזור שנייה אחת למחזור. זמן המחזור הוא אחת, שנייה למחזור. והתדירות היא שלו. תדירות הגל הנפלאחו. הנפלא של זמן המחזור. הופכי של 1 שבל 1. זה 1 מחזור 2. מחזור 1 לשנייה. אם לוקח 2 למחזור, זה אומר שבשנייה 1 נראה רק מחזור 1. אז אתדירות מחזור 1 לשנייה. בואו נראה מה קורה כאן. בואו נראה איפה נמצא c הגל שנפלט לפני שנייה 1. איפה יש c הגל הזה? נסתכל קודם על המקור שבמיוחד. המקור הזה פלט c של גל לפני שנייה 1. הגל נה כלפי חוץ, זה כלפי חוץ, זה נה כלפי, כלפי חוץ בכיוון הרדיאלי, מכיוון שזה גודל וקטורי עלינו לציין כיוון. זה נה כלפי חוץ במהירות של עשרה מטר לשנייה, אם המקור פלט את הc לפני שנייה אחת, הוא יהיה עכשיו ממוחק רדיאלי של עשרה מהמקור. זה שצייר את זה קצת יותר ברור. אופ. זה המקום איפה שיהיה, C אגל. מה הזה? איפה יהיה ה-C של אגל, שהמקור הזה פעלת לפני 1 שנייה, אולי אתם רוצים לצייר אותו גם במרחק רדיאלי של 10 מטר מסביב למקור, אבל הוא לא יהיה כאן לפני 2 אחת, הוא היה 5 מטר שמאלה. זכרו, הוא נע במהירות 5 מטר לשנייה, ימינה, לפני 2 אחת היה 5 מטר שמאלה. זה ממקם אותו בערך כאן. אבל כן, C הגל שהוא פלט, לא יהיה עשרה מטר מהמקור הזה. הוא יהיה במרחק רדיאלי של עשרה מטר כלפי חוץ, ביחס למקור הזה. זה המקום איפה שהוא פלט הצי הגל שנמצא עכשיו במחק של עשרה מטר. קצת לא מדויק, אז אני יכול לצייר את זה בערך ככה, זה חמישה מטר. זה במחק של עשרה מטר כבר חוץ. אני מקווה שזה מובן. נמשיך הלאה. בואו נחשוב על צי הגל בשני המקורות לפני שתי שניות. המקור הזה נמצא במנוחה כל הזמן, הוא פלט צי של גל לפני שתי שניות, וזה נראה במהירות של עשרה לשנייה. הוא יהיה רדיאלי של 20 מטר. החוצה מהמרכז, מהמקור, רואה משהו כזה. נמצאו את הסיעים של הגלים. תחשבו על אבן קטנה מופלת במאי הבריחה. אלו הנקודות הגבוהות של הגל, המתפשטות בכיוון רדיאלי החוצה, מהמקום איפשהו הבנה פלא. בקשר למקור הזה, לא ניתן לצייר את זה סביב זה, כי המקור לא היה כאן לפני הוא היה כאן. הוא היה כאן לפני לפני שנייה אחת הוא יהיה חמישה מטר שמאלה. שנייה לפני זה הוא יהיה חמישה מטר יותר שמאלה. סי הגל שהוא במרחק רדיאלי של עשרים מטר אחוצה מהנקודה הזאת. המרכז לא יהיה זה, אלא זה. המרכק בנקודה במקור היה לפני שתי שניות. הלאה. איפה יהיה סייאגל שנפלץ מהמקורות האלה לפני שלוש שניות? הוא יהיה במחקרדיאלי של שלושים מטר, כלומר עוד עשרה מטר מהקודם. הוא יהיה כאן. הוא יהיה כאן בצורה הזאת. המקור הזה היה במנוחה כל הזמן. לפני שנייה אחת כאן, לפני שתי שניות שם, לפני שלוש שניות שם, הוא יהיה במחק רדיאלי של שלושים מטר החוצה מהנקודה הזאת. אני יכול לעשות את האתק הדבק לכאן. Copy-Paste. הוא צריך להיות בנקודה הזאת. נבדוק עכשיו מהי התדירות המובחנת על ידי צופים. אנחנו נציב צופה כאן. ויש לו מקום מסביב למקור הזה, אנחנו יכולים להציב צופה כאן. לצופה נוסף נציב כאן. איזו תדהירות תובחן על ידי הצופה הזה? מקבל פולס אחד כל שנייה. נסתכל על מספר דברים. קודם כל, מהו אורך הגל של הגל הזה כאן? המקור פולט פולס כל שנייה. שנייה לפני, הפולס ימלה התקדמו 100 מטר, ואז הוא פולט פולס נוסף. הפולסים יהיו במגווחים של אחת, אבל מכיוון שהם יתקדמו עשרה מטר באותה שנייה, גם הם יהיו במרחק של עשרה מטר. אלכן במקרה הזה, אורך הגל הוא מטר. המחק בנסיעים האלה הוא עשרה מטר. מה המצב במקום הזה? זה תלוי באיזה צד הצופה נמצא. האם מקור הגל מתקרה בלב או שהוא מתרחק מנה? כפי שקורה לצופה הזה. כשהמקור נע לקראת הצופה, פולט פולס, נגיד שהוא פולס כאן, ואז הוא נע 5 מטר ימינה לפני שהוא פולט הפעם במקום שעשים במרחק של 10 מטר המקור הזה צנצם את המרחק 5 מטר עד לכאן הפולסים האלה יהיו במרחק של 5 מטר בלבד על כן, כאן אורך הגל הנצפה 5 מטר רואים את זה חזרותית? המרחק הזה כאן הוא חצי מהמרחק הזה אלה הם במרחק של 5 מטר אחד מהשני בצד שמאל כשהצופה נמצא בצד שבו המקור מתרחק ממנו זה היה עשרה מטר, אך בכל שנייה המקום מתרחק מהצופל ב-5 מטר. על כן, אורך עגל הנצפה כאן הוא 15 מטר. ניתן לראות זאת חזותית. זאת הסביבה שבגללה ציירתי את זה בצורה הזאת. מה תהיה את הדירות המובחנת במקרים האלה? הצופה הזה, כרגע עובר דרכו C1, ויקח עוד שנייה בדיוק, עד שהC הבא הגל מתקדם במהירות של עשרה מטר לשנייה, הוא מבחין ב 1 1 כל שנייה. וזאת תדירות של 1 הרץ. זה הגיוני כי המקור בהם נוחה, ובמחק קבוע אחד מהשניים. אנחנו מדברים על פיזיקה קלאסית, אנחנו לא עוסקים ביחסות. התדירות המובחנת היא בדיוק תדירות הפליטה של המקור. מה קורה כל אחד מסיימים אלם במרחק של חמישה מטרים בור צופה זה אם אתם יכולים לדמיין מרכבת המתקדמת לא צופה זה יזעיים אלם במרחק של חמישה מטרים אחרי מתקדמים במהירות של חסרה מטר לשנייה וכאשר יזעיים בצופה צופה זה בשנייה אחת בצופה בשני סימנים عليه. אלי יזעקו את צופתו חצי שנייה או בחצי שנייה בא צעיים אלם יזעקו אותו. אפשר להגיד שצופה זה לוקה בחצי שנייה לجيיה עד את צופה ולא אפשר להגיד שזמן המחזור במצב הזה הוא חצי שניה במחזור, או שאפשר להפוך את זה ולהגיד שהתדירות המובחנת היא שני מחזורים לשנייה, או שני הרץ. הצופה הזה מבחין בתדירות גבוהה יותר מאשר הצופה הזה, כי חזיתות הגל האלה או הסיים האלה עוברים דרכו בתדירות גבוהה יותר. כי המקור הזה נע הזה. מתקרבי, הצופה הזה יבחין בדיוק בהפך מזה. נניח שה-C הזה עובר דרכו. כמה זמן ייקח ל-C הבא להשלים 15 מטר? ה-C נע במהירות של 10 מטר לשנייה, זה ייקח לו 1.5 שנייה. זה יהיה... זמן המחזור המובחן על ידי הצופה הזה. צריך לקח את ההופחית של 1.5 או 3 חוקי 2, וזה 2 או 2 שליש מחזורים. לשנייה כשהמקור מתרחק מהצופה הזה התדהירות המובחנת נמוכה מהתדהירות הנפלטת על ידי המקור שמקום מתקרב לצופה התדהירות גבוהה יותר ואולי נשמע מוזר אבל אני חושב שאתם כבר התנסתם בזה זה נקרא אפקט דופלר ודאי שמעתם עליו זה בדיוק מה שמרגישים כשיושבים ורואים רכבת עוברת. זרור להולה שבת קרוך מדי. כ שהרכבת מתקרבת אליכם ומצפצפת, אתם שומעים צליל גבוה. לאחר שהרכבת עוברת, מתחילה להתרחק ממבכם, אתם שומעים צליל נמוך. עצריל המשתנה הנשמה הזה, הדרך בעמוך שלכם מרגיש את התדירות. כשהרכבת מתקרבת אליכם, זו צליל גבוה. תדירות גבוהה. כשהרכבת מתרחקת ממכם, זה צליל אני מקווה שכאשר מציירים את זה בצורה הזאת, זה עוזר לכם להבין למה זה ככה. למה הסיעים האלה קרובים יותר כשהרכבת נעה לקראתכם, ואלו הם רחוקים יותר כשהרכבת מתרחקת ממכם. בסרטון הבא נעשות בנושא הזה עם מספרים מופשטים יותר. כדי שקבל נוסחות כלליות המקשרות בין התדירות